Taká bola do roboty v prístanci Fialočka, kvitočok Už môj prajír vojačok Odám ja sa len za ňoho Až na druhý. ročok Fialočka, kvitočok Už môj prajír vojačok Odám ja sa len za ňoho Kvitočov, kúš môj prajír vojačov Odám ja sa len za ňoho až na druhej ročov bo dám ja salen zaňo až na druhý dom